Кораловий піон. Сьогодні 31 травня 2022 року. Подивіться, яка тільки красота. Чудова квітка. Кораловий піон. Він ще повністю не зацвів. 30. Цей зацвів, цей не, тут багато бутонів, дуже багато бутончиків, кораловий піон, дуже красивий. Всім привіт! Дуже красиві квіти. Коралови піон. І ще він хамелеон. Красивий, да? Красивий піончик. Це за ціло дві квіти. Два бутона сьогодні зацвіло. А ті ще не зацвіли. Ось бутончик. Ай. Ось бутончик зацвів. Ось бутончик ще не зацвів. Тільки розцвітає. Красивий. Чудовий, чудовий, чудовий, чудовий, чудовий квіти. Коралловий піон. Дуже красивий піон. Ближе, ближе, ближе. Кожна твітка. Разна. М? Ча, ми. Дуже красивий піончик. Ой, красивая. Яка ти краса. Сім миру і добра.